بیرنگ بارہمیں بارہ می kleg kleg ye bari bari gali okay okay sammat 大家準備 sein 沒關係 لمبا لمبا لمبا لمبا لے چینٹ کون تیئیس ایک سو چھپن سی سی کے ڈبلو ڈبل تھری سو پہ اوکے چلی ٹینس اوکے